Травмувалася, коли тікала з-під обстрілу, розповідає Марія. Це сталося 8-го числа, почався обстріл, потім я бігла, я впала на скло, розпорола ногу. Мене підняв друг, відвіз до двору, там мене воєнні відвезли у лікарню Лисичанську. За словами Марії, її проопорували у лікарні Бахмуту. Зашили ногу, я там лежала день на ранок, мене відвезли у Дніпр. Я їхала на машині з волонтерами. Моя дата народження – 2005, а вони справили на 2003 Казали, щоб мене не возили по дитячим лікарням. У лікарні Дніпра пробуло два дні, каже Марія. Сюди привезли, мене Зустріли теж воєнні, там була жінка, сказали, що все буде добре. Вони мене відвезли у лікарню, тільки дорослі. Там я сказала, що мені насправді 17 років, мене потім забрала швидка сюди. Пацієнтка поступила з діагнозом множення різані рани правої гумілки, розповідає медична директорка комунального підприємства Хмельницька дитяча лікарня Катерина Дем'яник. Отримує належне лікування. Отримує антибактеріальні середники, протизапальну терапію, етапні, етапні пов'язки. Планується лікування ще кілька тижнів до зняття швів. За цей, протягом цього часу дівчинка буде перебувати в нашій лікарні. За словами волонтера Сергія Польохина, йому зателефонувала знайома, яка з донькою лікувалася в одній палаті з Марією. Зразу відхутнулися, я знайомим позвонив, щоб зібрати якісь речі дитині, так само їсти, водичку, бо ж всі знають зараз жарко, щоб можна було допомогти дитині. Ну і далі, щоб дивитися, щоб дитина була не десь на дворі лишилася. За словами Марії, через негразду у сім'ї вона рік вчилася в інтернаті. Документи у мене в Лисичанську мами, батьки у мене неблагополучні, наркотики, алкоголь, батько мене б'є, мати теж ножами кидається. Школу не закінчила, не закінчила буквально три місяці, 11 клас. Я вчилася в Новий Дарі в інтернаті в школі. Ось, там все, я там і жила, на канікулах мене привозили додому. Марія може залишитися в одному з центрів соціально-психологічної реабілітації для дітей, говорить начальник служби у справах дітей Хмельницької облдержадміністрації Любов Тимофєєв. Ми будемо робити вживати всіх заходів служба у справах дітей за місцем проживання для того, щоб зберегти захистити інтереси дитини. Це саме основне, і в нашій області є всі фахівці і структури, де в подальшому будемо вирішувати її долю, де її будемо розміщати на поселення. Повертатися додому у Лисичанськ не хоче, каже Марія. Має на меті закінчити навчання. Михайло жила Віктор Кривий. Новини на Суспільному. Хмельницький.